Radit ćemo osnovne završnice u tehnikama i probat ćete pre toga sljedeću vežbu. Znači, partner nastavi oboje ruke na vašu ruku, odavljete tenka i uradite ovo. Kada dođete do ove pozicije partner uradi i skrene od pa vas zanese i dođe ovo. Okay, znači, ruka koja vodi treba da uradim ovo u horizontalnoj ovaj ravni. Tenkan, sumijashi, onda za partnerom tenkan i tako dalje. Znači, Uradite tenkan i uradite ovo. Onda vas partner povede, a vi uradite korak pokret, a onda vi uradite ovo, a partner uredi korak pokret. Zdajte. Tenkan, izanese, korak pokret, tenkan, izanese, korak pokret, tenkan, izanese, korak pokret, tenkan. Idete dole, gore, sad pakar idete dole, gore, a videte dole, dole, pakar dole, dole, i dole, koji je tako dađe. Onda s Dole, gore, dole, gore. I gledajte kada gde idete. Ajde preći. Bilo je ovakva pozicija šake i ruke. Međutim, sada odavde okrete na zlanicu spreda da glede u I odavde na dole, na zlanica gore, a ovako. Ovo vam Ovako okrenuti pešak. I pogled nabo. Ok, kada ćemo da je ikio. Znači, probaj ovako. Jedan. jedan, dva, tri. znači, ste da u znači je še, Jedan. Pa 3. 2 4. Значи, требали сте да завршите паркера у распоред. Значи, још је онде, да. Остоје овог када је требало да спустите паркера овде и спорачите напред. Шта ћете урадити завршницу тенка? 1 pa da. 2 3 sad je duješ tamo pa 1 pa 2 3 ajde pa iz okreta da, znači odavde 1 2 ne, ne, ti možeš da vodiš ist, znači 1 a i i i re jedno ma i jedno